بسم الله الرحمن الرحيم مكملين إن شاء الله في سلسلة شرح مادة بحوث وعمليات OR1 هذا الفيديو إن شاء الله راح نكمل موضوع الجرافكال ميثود وننهيه وهذا الفيديو جدا مهم بيحكي عن الجرافكال سنتيفيتي أناليسز طيب نبدأ بسم الله هسا الموضوع كله عبارة عن إيش؟ بينقسم لشغلتين أول إشي لما شو بصير على الأوبتيمال سولوشن لما بغير الرايت هاند سايد لل constraints يعني لما بغير الجهه اليمين اللي هي ايش؟ مثلا هون الثمانيه، لما بغير الثمانيه شو راح يصير على الاوبتيمال سوليوشن؟ هي الشيء الاول، إيش الثاني اذا بغير الكوفيشنت للاوبجيكتيف فانكشن، هاي الاوبجيكتيف فانكشن لو بغير مثلا الثلاثين قديش مسموح لي اغير الثلاثين بحيث احافظ على الاوبتيمال سوليوشن؟ يعني الفكره كالتالي: اول شيء بدي اغير الرايت هاند سايد اللي هي مثلا الثمانيه واشوف كم الاوبتيمال سوليوشن راح يكون. الشغله الثانيه اللي هي الاوبجكتيف فانكشن كم مسموح لي اغير الكوفيشنت بحيث احافظ على الاوبتيمال سوليوشن يعني هنا بدي احافظ على الاوبتيمال سوليوشن بدي احافظ على قيمته واشوف كم مسموح لي اغير الكوفيشنت 30 او الـ 20 اما الاولى اللي هي تغيير الرايت هاند سايد بدي اغير واشوف قديش قيمه الاوبتيمال راح تصير طيب نبدا في الاولى اللي هي تشينج رايت هاند سايد Constraints طيب عندي مثال هون معطيني هاي الموديل بحكي لي وي want تو تشينج الرايت هاند سايد للفيرست بدي اخلي الفيرست كونسترين بدل 8 تسعه شو راح يصير على الاوبتيمال سوليوشن بدي احسب له سوليوشن الجديد اذا غيرنا ال 8 طيب شو راح اعمل اعطينا هو الرسمه طبعا المفروض انه ايش ارسم وانا احل كل شيء وبعدين على السؤال يعني اول شيء طالب مني احسب سوليوشن برسم الرسمه بطلع له الاوبتيمال الاوبتيمال عندي عند النقطه سي اللي هي 3.2 مع اللي هي احداثيات سين وصاد والاوبتمال بتطلع عندي 128 انا بحسبها في الاول، بعدين بيجيني ايش؟ على جرافيكال اسئله اللي هي كالتالي بقول لي غيرنا 8 إلى 9. كم راح يصير الاوبتمال سوليوشن؟ اللي بعمله كالتالي راح ارسم خط جديد للكونسترين الاول، الكونسترين الاول هي الخط القديم تمام هي المعادله تبعته راح ارسم الخط الثاني لما أخلى هي 9، لما اخليها 9 لما ارسم كيف راح ارسمه؟ حكينا بعوض اول شيء صفر مكان x1، بصير عندي x2 تساوي يعني اكس 2 تسعة هون راح تكون مثلا عوض مكان اكس 2 صفر اصير عندي تسعة اثنين هي اربعة ونص هاي هون مثلا اربعة ونص ارسمها بالأول عشان اعرف عملها طبعا شو راح يصير كفكرة راح يتشفت هذا الخط لخط موازئ له لما يعني غير الرايت هاند سايد بكل احوال راح يتغير الخط لخط ثاني موازئ له بس يتشفت فانا خلنا شفته بالأول عشان يطلع معي الارقام صحيحة يعني تمام تقريبا هيك موازئ. هون راح تكون أربعة ونص. بس مش هي موضوعنا. طيب هي عملنا إيش؟ الخط الجديد. طيب كيف بدي أعرف؟ هسه صار عندي نقطة جديدة هون. خلينا نسميها مثلاً إف. هاي نقطة الجديدة هي رح راح تكون عندها الأوبتيمال سوليوشن. بدي أحسبها. طيب هي تقاطع إيش؟ الكونسترين الأول الجديد. هي خلينا نسميه مثلاً واحد برايم. تمام؟ طيب مع ايش؟ الـ constraint الثاني القديم، كيف نقاطع؟ على المعادلات بعوضهم هي على الآلة الحاسبة نقاط التقاطع هي 3.8 و1.4 3.8 و1.4 طيب عوضهم هي 142 هي الزد الجديدة هيك طلعنا الاوبتيموم الجديد تمام؟ سهلة جدا بس برسم كمان خط وبشفت الأولاني، يعني. راح هو طبعا هو راح يتشفت تلقائي بس عشان أرسمه صح أنا شفته بالأول طيب هسا طلعنا زد هسا ممكن يجيب لي فرع ثاني يقول لي احسب لي اياها عند ال10 بعدين احسب لي اياها عند 12 احسب لي اياها عند الخمسه راح دكتور ما هو دكتور فاضي شو وراه؟ وين راح ارسم؟ ما بينفع. اذا كل سؤال بدي ارجع ارسم اعبر رسمه خطوط ما راح استفيد راح اضيع وقت كثير ف من الهبل اني اعمل هيك. شو راح اسوي؟ راح اعمل حسبه تعطيني قديش بتغير الاوبتمال سوليوشن كل ما تحركت واحد. يعني مثلا احنا بنكون عند الثمانيه كانت قديش؟ 128. شفتنا تسعه صارت 142. طب شفتنا 10 كم راح تتغير هيك راح أحسبها انا في عندي قانون اللي هو ايش ريت اوف revenue تشينج ايكوال ظلش وسع طب خلينا نختصرها ار ار هاي من عندي طبعا هذا اختصار من عندي الزد الجديده ناقص الزد نود تمام على دلتا دلتا ايش خلينا نقول دلتا الرايت هاند سايد. هاي برضو من عندي. مكتوبة اللي هي شو مكتوب change هي هي تشينج. اللي هي هي هي هي هي هي هي ثمانية هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي عندي. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي على اللي هي هي ناقص 8. سهل صح؟ هي طيب كم تطلع عندي؟ هي 14. <تصفيق> طيب شو هي 14 هاي ال عباره عن اذا بغير ال... للكونسترين الاول طبعا انا بشغل الاول قاعد اذا بغير الكونسترين الاول بغير رايت هاند سايد بمقدار واحد يعني من 8 إلى 9 راح راح 14 طيب لو بنقص واحد راح انقص 14 انقص من ايش من الاوبتيمال سوليوشن تمام طيب هسه طبعا أنا اول شيء راح ارسم رسمه يعني اول خطوه اول مره بيقول لي إيه غيرنا الرايت هاند سايد راح ارسم رسمه يعني اجباري ارسم رسمه بطلع نقطه تقاطع واحسب الاوبتيمال تبعتها وبعمل هاي النسبه طبعا مش شرط اعملها متى بعملها هي اذا هو طلبها او اعطاني اكثر من نقطه يعني قال لي اول مره بدي اياها تسعه بحسب له تسعه بقول له هاي الاوبتيمال صار له ونقطة النقطه اف الجديده هالقد هي حللنا السؤال قال لي بعدين بده 10 بده نقطه خمسة بده اكثر من نقطه من الغباء اني ارض ارسم راح اعمل هاي النسبه واشتغل عليها او اذا هو طلب يقل لي بدي الريت او ريفينيو تشينج احسب لي اياها قديش بتحرك او قال لي بجمله مفيده انه كم راح يتغير الاوبتيمال سوليوشن اذا تحركنا مثلا وحده واحده تمام هاي بحسب من خلالها. طب مثلا قال لي بدي هسه بعد بعد الفرع الاول قال لي مثلا بدي اياها عند السبعه بلاش اعتبرها خمسه شو راح اسوي راح انزل 14 او بعوض على القانون، شو كيف على بقول 14 اللي هي هاي اللي هي rate of revenue change تساوي زد ناقص زد نود اللي هي قديش كانت؟ ثمانية على الجديد ناقص القديم اللي هي خمسة ناقص ايش؟ طبعا هذا غلط، خمسة ناقص ثمانية، هاي قديش كانت مية ثمانية وعشرين، زد نود كانت 128 زد الجديدة وخمسة ناقص ثمانية، ظبطهم زادة بتطلع قديش. بتطلع عندك 86 طبعا عادي سهلة تحسبها بمخك. تنقص كل مرة اربعة عشر. طيب ولكن هاي الريت of ريفينيو change. فلد لإيش لمتى يعني هل لو قال لي مثلا اعتبر غيرناها لعشرين مش عشرين هل هاي رح تظل صالح 14 هل هذا القانون رح يظل صالح لأ. رح يكون في عندي رينج معين بقدر استخدم فيه هذا القانون. لان احط 14 هنا. ونقص زد من زد وعلى الدلتا، هذا قانون فالد في فترة معينة. طيب كيف أعرف هاي الفترة؟ شايف الخط الكونسترين الأول؟ أنا بشتغل الأول صح؟ بشوف أنا بشفته يمين وشمال حسب شو بغير لي. طيب بدا شفته أقصى شيء للشمال، لوين راح أوصل؟ راح أوصل عند أول نقطة تقاطع، اللي هي وين راح تكون؟ عند النقطة B. تمام؟ بعد B راح يصير التقاطع بين سي بين الأول والثاني وين برا؟ برا الفيزبل، يعني هسا ال مثلا هاي B مده لبرا. تمام هي لو حركنا الكونسترين الاول قلبيه اثنين مدينه لبرا لو حركنا الكونسترين الاول شفتناه لاقصى شيء لليسار راح اوصل عند هاي النقطه تهي شفتناه وصلنا عند بي لو كملت تشفيته تقاطع مع بي وين راح يصير سي؟ راح يصير هون برا الفيزبل اذا برجع نضل هون تمام فهالنقطه اقل قي اقل نقطه بقدر اوصلها وضل بالفيزبل ريجن طب هاي النقطه كم احداثياتها صفر مع شو رح رح 0 2.7 شو راح اسوي راح اعوض 0.27 في الكونسترين الاول بس ايش؟ اه في الكونسترين الاول، وشوف كم قيمة الرايت هاند سايد. The range of applicable, the range of applicability is عندك عند النقطة B أول شيء راح أقول بعوض النقطة B في الكونسترين الأول أنا بشعل مش حرف الأول طيب بعوضها عبارة عن ايش؟ صفر مع 2، خلنا صفر صفر مع 2.7 طيب بدنا نعوضها في المعاد... في الكونسترين الأول راح تكون عبارة عن 2 ضرب صفر زائد هي 2.7 تساوي 2.7، ايش يعني؟ يعني اقل رايت هاند سايد ممكن يعطيني اياه السؤال يعني مش تسعه، يقول لي اقل شيء راح يقول لي 2.7، إذا قال لي أقل من 2.7 هاي العلاقة انفاليد، ما... تمام؟ ما راح أقدر أستخدمها، فمسموح له الدكتور أو السؤال مثلاً يعطيني أقل قيمة هي 2.7، إذا أعطاني 2.7 اذا 27 واكثر لحد معين طبعاً راح أقدر أستخدم هاي العلاقة، طيب شو أكبر قيمة ممكن يحط يعطيني إياها؟ تعال كونسترين أول هيو شفته لاقصى اشي على اليمين. حرك حرك حرك حرك وين راح يوصل؟ طبعا هذا هذا احنا عملناه جديد تمام؟ سري يعني بحكي عن الاولاني. يعني. هذا مش موجود. هو هذا. حرك حرك وين راح اوصل اخر اشي؟ لعند النقطة بي. لو كملنا وين حيقطع بي؟ خلينا نمد الخط. النقطة بي ايش؟ طيب هيو حركه لاقصى اشي لليمين. حرك حرك حرك. وصلنا لهي النقطة تمام؟ اللي هي النقطة تحت أنا. لو كملنا لقدام راح يصير مقاطع وين؟ مقاطع هون برا الفيزيبل ريجن، أنا بدي تقاطع الأول مع الثاني تمام؟ هي النقطة سي اللي بحرك فيها تمام؟ إذا طلع برا خلص معناته أن... معناته وصلت أنا إيش الإن فيزابل ريجن، لا برجع مظل عند الفيزيبل ريجن. يعني راح نقطة أوصلها اللي النقطة هي 8 صفر تمام؟ طيب عوضا لا آه 8 صفر. النقطة 8 صفر. عوضها في الكونسترين الأول راح أقول 2 -8. زائد صفر يساوي عباره عن ايش؟ 16، شو يعني 16؟ يعني اقصى قيمة ممكن يعطيني اياها السؤال واظل وتظل هاي العلاقة فاليد اللي هي 16، يعني ما يعطيني من 2.7 ل 16، شو ما اعطاني رقم بيناتهم؟ بعوض في هاي العلاقة، كيف بعوض؟ بحط ال 14 يساوي زد اللي بده اياها ناقص ال 128 زد نوت تبعتي على الدلتا، ايش الدلتا؟ اللي هي الرقم اللي اعطاني اياه جديد اللي هو بين 2.7 وال16 والثمانية الأولانية كانت عندي. حلو؟ طيب لو قال لي مثلا غيرنا الكونسترينت الثاني هل راح اجي على العلاقه هاي؟ غلط هاي فقط الاول انا حسبت الاول طبعا بغير واحد والثاني بخليهم زي ما هم الثانيات اذا كان اثنين او ثلاثه او اكثر تمام؟ لو قال لي بده اغير الثاني مثلا بدل ثمانيه عشرة 10 شو راح اسوي؟ راح ارسم ارجع عيد الحل كم مره ارسم رسمه ثانيه للكونسترينت الثاني راح تكون مثلا لقدام شيفت اذا شفتناها لقدام او اذا قللها راح تنزل لتحت واشوف نقطه واقول له هالقد مثلا قيمه معينه اذا رد قال لي بدي اياها عند السبعه وعند السته واكثر من قيمه اعطاني حكي غلط اني ارجع أظل ارسم شو راح اسوي راح اعمل علاقه زي هيك اللي هي ريتو ريفينيو تشينج اختصارها اختراعي تمام بتعوضها بعطي قديش بتتحرك بالستب الواحده كل ستيب مثلا بتحرك 14 اذا قال لي رقم مثلا زي هيك 2.7 كيف بدي احسبه مثلا والله انا قديش من 8 اضل انزل 14 ناقص 14 ناقص قبل ما اوصل 2.7 شو راح اسوي بضبطش راح امسك 2.7 احطها هنا حط 14 نحط كل شوطه اللي معي زد تمام سهله جدا هسه ننتقل للشغل الثاني اللي حكيناها ايش اني اغير الكوفيشننت للاوبجيكتيف فانكشن هذول ال30 وال20 اغير وحده منهم طبعا واشوف هل الاوبتيمال ظل زي ما هو ولا لا هدفي ايش احافظ على الاوبتيمال واشوف قديش بقدر اغيرها طيب بسم الله هاي معطينا مثال معطينا موديل هاي سي1 و سي2 اللي هي كوفيشننت للاوبجيكتيف فانكشن معطيني كونسترينت تمام طيب المسموح لي اغيره بين c سي 1 مسموح لي اغيرها ايش؟ بشرط هذه العلاقة. ايش هي؟ سي 1 على سي 2، سي 1 على c 2 محصورة بين ايش وايش؟ محصورة بين معامل x 1 على معامل اكس2 للكونسترين الأول، واحد على ثلاث. وكمان بين ايش؟ بين معامل x 1 في الكونسترين الثاني مع معامل x 2 في الكونسترين الثاني. يعني واحد على ثلاث هيها واثنين على واحد هيها، سي 1 على سي 2 محصورة بين هذول السنتين إذا غيرنا مثلاً c 1 لرقم وظلت محافظة على انه هاي القيمة بين هذول الثنتين، إذا شو؟ إذا أنا ايش؟ حافظت على, سولي... على, الأوبتي... على الأوبتيمال سوليوشن، تمام؟ يعني بقدر أغير سي 1 مثلا بحيث إنه ظل سي 1 على سي 2 بين هذول الثنتين، أنا هيك بحافظ على الأوبتيمال سوليوشن. طيب على نفس المثال بحكي لي إفرض زد تساوي 35 إكس 1 زائد 25 إكس 2، هل الأوبتيمال فاليو راح يتغير؟ شو راح أسوي؟ راح أشوف هل ال 35 على ال 25 واقعة بين ال 1 على 3 2 على 1. طيب بشوف. بحط هاي خمسة على خمسة وعشرين كم تساوي? واحد فاصل اربعة. هل الواحد فاصل اربعة بين واحد ثلاثة والاثنين? اكيد. تمام? شو بقول هاي? واحد على ثلاثة. اقل من او يساوي واحد على اربعة. اقل من او يساوي اثنين. اذا ايش? مش راح تغير. هاي. will not change. تمام? طيب بيجي فرع ثاني مثلا. بقول لك افرض زد تساوي c1 في x1 زائد 20 x2. بده اياني، يقول لي وات بحكي لي وات از ذا فاليو اوف c1 تو كيب ذا اوبتيمال يعني بده يعرف قيمة c1 بحيث انه الاوبتيمال تيوشن unchanged يعني قديش مسموح لي احط قيمة c1 بحيث انه الاوبتيمال احافظ عليه، كيف راح اعوضها؟ طبعا على نفس السؤال راح اقول الواحد على ثلاث c1 على 20 قل من اللي هي الاثنين كيف طلع قيمه سي 1 بضرب ب 20 بضرب ب شو بتصير عندك اذا قيمه سي 1 محصوره بين 40 وبين ال على 3 هي حل السؤال سي 1 اي رقم بين ال على 3 وال راح تخلي ايش زي ما هو طيب هسه هاي في حاله ايش كان عندي تو تمام عندي واحد واثنين هذا الانساليه لو طيب كان عندي ثلاثه راح اري شوي بين ايش وايش هسا احنا شو عملنا حكينا واحد على ثلاث وايش و على واحد. طب لو كان عندي كمان كونسترين ثالث احط كمان ثالث ولا شو اعمل ولا اي اثنين اختار هسه في شيء اسمه بايندينج كونسترينز البايندينج كونسترينز هم التو كونسترين اللي عندهم نقطه تقاطع تبعت optimal هي حكينا في الجرافيكال ايش راح تكون نقطه تقاطع صح كورنر اللي هي اكستريم بوينت الاكستريم بوينت هاي راح تكون ايش تقاطع two constraints. Two constraints هم binding constraints. اللي بحط العلاقه تبعتهم يعني لو كان في عندي constraint ثالث ما بستخدم الثالث بستخدم ابدا هذول الاثنين. فاخذ كويس سريع سنوات طبعا بحكي لي عندي هي الموديل وهو اصلا حالها المفروض بالامتحان انت راح تحلها بايدك بيجي عليها افرع تمام بس انا انا بهمني الايش؟ الجرافيكال سنتيفيتي أناليسز. اللي هو موضوع الفيديو تبع اليوم. طيب معطيني هي الموديل وهي حلها بحكي لي اوبتيمال عند النقطه سي اللي هي 4 4 هي النقطه وغيم ب 36 ومعطيني هي كونسترين اول وثاني وثالث هي طيب شو بحكي لي بحكي لي احسب الاوبتيماليتي range of the objective function coefficient c1 بدي احسب قديش c1 نفس السؤال اللي قبل هاي بدي احسب c1 بحيث انه احافظ على الاوبتيمال اللي هو قديش 6 هراثين عنده نقطة c هي 4.4 كيف بدي احسبها حكينا بدي اعمل ايش هول two constraints هون عندي ايش عندي ثلاثة 1 2 3 شو حكينا بدي اخذ البايندينج constraints شو هم البايندنج اللي عندهم نقطة التقاطع؟ نقطة التقاطع تبعت الأوبتيمال طبعًا. الأوبتيمال هي سي، هاي النقطة، بين إيش وإيش؟ بين اثنين وثلاث، هي اثنين وثلاث. تمام؟ هذول البايندنج، إذا راح آخذ إيش؟ راح أقول على واحد أقل أو يساوي سي1 على سي2 أقل أو يساوي واحد على اثنين. راح أقول واحد على اثنين، هي واحد على اتنين. أقل من أو يساوي سي1 على سي2 هي سي 2 طبعا هي سي 1 معامل اكس 1 سي 2 معامل اكس 2 انا راح اثبت وحده واحرك الثانيه واحرك سي 1 راح اثبت الخمسه على خمسه اقل من او يساوي له هي اثنين على واحد اتوقع انها مفهومه انا اخذت البايندنج لانه هذول عندهم نقطه قطعتها وثبت الاوبتيمال طيب ظبطها اضرب في خمسه هاي قيمه سي 1 بين الخمسه على اثنين وبين العشره راح احافظ على الاوبتيمال اللي هو قيمته قد ايش؟ 36 اللي عنده نقطه سي 4 4 تمام طيب الفرع الثاني determine the feasibility range of the right hand side for each constraint بدي أحسب قديش ممكن أغير right hand side وظل الحل feasible بدي أشوف الأول كم بقدر احركه يمين وإشمال ويمين والثاني نفس الإشي والثالث نفس الإشي طيب كيف بدي أعرف هسه نبدأ في الأول هاي constraint رقم واحد طيب أنا بدي أحركه هاي بدي أحركه جهة الشمال لأقل قيمة. لكن متى بوقف عند اول تقاطع يعني بمشي في او بمشي في الاول للشمال وصلنا وين وصلنا نقطه سي قطعنا خلص وقف عند نقطه سي كم احداثياتها اللي هي اربعة 4 قلنا تمام بعوض ال اربعة وين في الكونسترين الاول عوض يعني أربعة 4 مع اكس 1 زائد صفر اكس 2 يعني 4 اذا القيمه قديش راح تكون 4 هذا اقل رايت هاند سايد ممكن احطه هنا ويظل ايش الحل فيزبل بين 4 وبين ايش حرك على اليمين. حركه لعند أول نقطة تقاطع، تمام مشينا وصلنا هاي النقطة غلط، شو الغلط؟ غلط أقول عند هاي النقطة ليش؟ هسا أنا هذا إيش الـ الـ الـ constraint شو بكون؟ هذا مش binding خلنا هسا أوضح لكم شغلة، هسا ال binding constraints محل ما, ما باقي نقطة تقاطع بوقف، يعني مثلاً شو طب شو binding عندي هون؟ مش سي قلنا؟ سي إيش؟ تقاطع الثاني مع الثالث، الثاني مع الثالث. هذول بحرك لعند اول نقطة تقاطع. لكن اللي مش بايندينج اللي هو زي هذا الكونسترين الاول، إذا وصلت لعند هاي النقطة وقفت. لو كملت، هل راح في الفيزا بالريجن؟ لا، كيف يعني؟ هسا هذول كلهم ايش؟ أقل من أو يساوي صح؟ ايش أنا أقل من أو يساوي؟ يعني هاي مثلا الكونسترين الأول مسموح لي من هون ونازل صح؟ والكونسترين الثاني من هون ونازل، الثالث من هون ونازل. طب لو هذا حركناه لبرا، عدينا هاي والفيزبل ريجين راح تكون برضه هاي نفسها بس مع المثلث الصغير يعني نضيف عليها المثلث الصغير بس تصفت من هون لهون هاي ايش كلها انفيزبل تمام فبالتالي الفيزبل ما تاثرت ظلت زي ما هي ظلت يعني اقصى حد كانت هون بس لما احرك الاول هنا الفيزبل ريجين شو بتسوي بتتوسع صح بتتوسع هاي بتزيد بتزيد هذا المثلث الصغير بيصغر وهي بتكبر المثلث بيصغر وهي بتكبر تمام هل نوصل عند هاي النقطه زدت ما راح تاثر الفيزبل ريجين اذا بقدر احركه للانفينيتي بشرط انه ايش مش بايندينج اذا مش بايندينج. وصلت النقطه ولو زدتها ما راح يتاثر فيزا بالريجن اذا بحركه للانفينيتي تمام هذا الانفينيتي بشرط بشرط انه مش بايندينج البايندينج حكينا ايش اللي بتقاطعوا فيهم الاوبتيمال طيب تعال الثاني الكونسترينت الثاني هيو حركه ل لاقل قيمه ممكنه كيف بحرك لعند ايش اول نقطه تقاطع حرك حرك حرك وصلنا لوين هنحرك هيك ها عند النقطه بي لو كملنا حنقاطع الـ constraint الثالث وين هون برا، صح؟ مش قولنا هذول بايندينج، أنا بدي إياه إذا ارجع لعندي النقطة هي. هالنقطة النقطة قديش حداثياتها؟ صفر، ستة. عوض صفر، ستة في الـ الثاني وشوف الرايت هاند سايد. طيب صفر هون ستة. طبعًا في مرات واحد بتغابة وبنسى، شو بسوي؟ بقول ايش 12 على ستة. هذا هبل اسمه. أنا شو بحسب؟ أنا بحسب الرايت هاند سايد يعني نسال 12، عوض صفر، ستة، ستة الجواب. صفر باتنين. صفر، وستة، ستة، تمام؟ هاي الرايت هاند سايد شو القيمة الثانية؟ قلنا أصغر قيمة وصلنا هون أعلى قيمة بحرك لوين؟ اول نقطة تقاطع هي هاي النقطة لو كملنا شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي تقاطع الثاني مع الثالث هون في الإنفيزابل ريجن صح؟ إذا ارجع خليك هنا هاي النقطة شو إحداثياتها اللي هي خمسة مع مش عارف إيش؟ خلنا نشوفها هاي النقطة خمسة مع ثلاثة ونص هاي ثلاث ونص تمام؟ خمس مع خمسة مع ثلاثة ونص، عوض خمسة طيب وين أنا بأي كونسترين؟ بالثاني، عوض خمسة، إكس ون خمسة وإكس تو ثلاثة ونص تطلع عندك 13 ونص. طيب الكونسترين الثالث، الثالث هيو حرك لي لأقل قيمة، إيش هي؟ لعند بنزل عند أول تقاطع، طبعا أنا ما بنزل نزول فوق وتحت أنا بحرك اليمين والشمال، بس إنه مايل ها حركوا حركوا للشمال راح يتقطع وين؟ عند هاي النقطة. تمام؟ هاي اول نقطة تقاطع لو كملنا شو رح يصير? حيقاطع البايندينج الثاني وين هنا? هاي نقطة صارت إيش انفيزبل. الفيزبل صار عندي بس من هون. اطلع. الفيزبل صار عندي هون وهيك صح. مريش دعونا. تعال هاي الثالث. حركوا لشمال. قاطع اللي عند النقطة دي. النقطة دي قديش احداثياتها اللي هي خمسة مع ايش اثنين. خمسة مع اثنين. عوض لي خمسة مع اثنين في الكنستان الثالث. هي من تسعة. وايش. وايش. هسا حر... حركنا احنا لشمال هاي الثالث. حركوا سترى لليمين اطلع فيه. اليمين. تمام. هنطلع كويس. اطلع اطلع اطلع اطلع. وين قطعنا? هون. لو كملنا وين رح نصير? رح نقاطع الثاني برا. ما دخل ارجع. خلاص انت حفظتها اتوقع. شو داعي الله لدي نفس الحكي. وال... طيب هاي نقطة اشي ايه? صفر واثناش. عود صفر واثناش بالثالث. اربعة وعشرين مبروك عليك السؤال. عليك السؤال. تمام? سهلة جدا، اتوقع حفظناها، وهذا السؤال بيجي في امتحان دائما. طيب، نيجي على اللي بعده، بقول لي how many feasible solution in this problem؟ كم feasible solution كيف هي بدي احلها؟ كم نقطة كورنر عندي؟ عدهم، بسم الله، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وما تنساش هاي، هي هي feasible، صح صفر صفر، صح مش شرط تعطيني اوبتيمال، بس ما دائما كورنر فيزيبل. هذا أصلاً إيش؟ constrain، هيو، مش إكس 1 أكبر من صفر، هيو، خط وإكس 2 أكبر من صفر، أو يساوي صفر، هيو. هلا بالعكس مش مشكلة، المهم هاي تنساش عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمس نقاط كورنر إذا عندي خمسة فيزا سوليوشن. هاي بوينت طيب الخلال اللي بعده إذن أني كونسترينز أكيد في عندي كونسترينز وين هم؟ حكينا اللي بيعطوني تقاطع الأوبتيمال الأوبتيمال سي بيعطيني بين اثنين وثلاثة هذول إذا بايندينغ أقول له ياس yes. اللي هما اثنين وثلاثة Does any constraint has a slack؟ شو السلاك؟ السلاك هي ال resources الـ unused اللي ما استخدمتهاش. كيف يعني؟ تعال على الـ constraints. هسا الـ optimal تبعي قديش 4 4؟ هسا لو عوضنا 4 4 هنا وكان الرقم اقل من 12 يعني في عندي شيء ما استخدمت ما استخدمتوش، يعني افرض مثلا 2x1 زائد x2 تساوي 10، وانا عندي الـ اكثر قيمة 12، فصار عندي اثنين انا ما استخدمتهمش، تمام كـ resources، فصار عندي سلاك 2. عندي قيمة سلاك 2 في حالة ايش؟ لو كانت مثلا أقل من 12 في شو راح أسوي؟ راح أشوف الأوبتيم 4 4 أعوضها في كل الكونسترينز إذا عندي واحد منهم أقل من القيمة الماكسيمم حيكون في عندي ايش؟ سلاك وقيمته الفرق طيب أعوض 4 في 2 8 و4 × 12 ما عنديش سلاك 12 يساوي 12 تساوى الرايت هاند سايد مع الليفت هاند سايد إذا ما عنديش سلاك في الثاني طبعا الأول أه الأول هيو أو أعوض أربعة طبعا الأول هيو ماله عود أربعة أربعة أقل من خمسة إذا في عندي سلاك قيمته قد واحد إذا بقول له بقول له في الـ constraint الأول بقول له يس اكتب لي صح إنت هاي first هيك صح constraint by one تمام طيب كمل برضه شوف شوف الثاني والثالث، الثاني شوفناه الثالث حط اثنين حط أربعة زائد ثمانية 12 إذا ما عنديش سلاك، ما فيش عندي سلاك هون ما في عندي سلاك هون في عنده سلاك قيمته واحد. هي عنده بقول له يس في الفيرست كونسترينت اكتبها اكتبها بخط أوضح، قيمته واحد تمام؟ طيب بقول لي Does any constraint has a surplus؟ شو السيربلاس؟ اللي هو الشيء الزيادة الفائض. هاي متى بتكون عندي؟ فقط في حالة إنه كان في عندي ا بعض او او كل الكونسترينت فيهم اكبر او يساوي بس مدام اقل او يساوي اذا سير بلس صفر شوف افرض افرض انه مثلا 2 اكس 1 زائد اكس 2 اكبر من او يساوي 12 اكبر افرض انه طلعت 2 اكس 1 زائد اكس 2 15 اكبر من 12 المين هون أمم الاتناش? عندي 15 فانا استخدمت زياده قديش ثلاث. فراح عندي سير بلس 3 لكن ما دام عندي كلهم اقل من او يساوي مستحيل يكون في عندي سير بلس انه يعني بالماكسيمم بالماكسيمم اجيب 12 فمستحيل اعدي إلى 12 اعدي أعدي طبعا في الفيزبل بالريجن تمام فبقول له ايش نو ركز السير بلس لما يكون عندي في اكبر من او يساوي وشرط اني اتجاوزها يعني لو كانت اكبر من او يساوي عوضنا 4 4 طلعت اكبر من 12 بقول له في سير بلس بقيمه الفرق لو عوضنا طلعت نفس 12 معناته ما عندي سير بلس حتى لو اكبر من او يساوي توقع وضحت هيك خلصنا الفيديو نقدر عليك تحل من الكتاب اللي هي ثلاثة واحد تاب ثلاثة طبعاً البروبلم الأولى والثانية هو 15 الكتاب طبعاً عشرة الكتاب Operation Research Introduction اسمه لحم دي العافية